Go, <laughs> <try it>, <laughs> tout bien bien bien 好 oh, awesome, awesome. شوفوا <تصفيق> بنات شوف هذيك هذيك هي ولكن في عطل تتعطل عطل